Привіт, друзі! Ви на каналі Фартовий колекціонер. Канал про рідкісні та дорогі монети України. В цьому відео я покажу вам дорогу монету України, яку всі колекціонери мріють побачити у себе в альбомі. Так, це 10 копійок, які навіть ви можете пошукати на здачу, бо ще цей номінал залишається в Україні. І так, це 10 копійок англійський чекан, так називається, просто у людей, але він зроблений в Луганську англійськими штемпелями. І ось ми бачимо, яка актуальна ціна на цю монету зараз. І давайте глянемо, за скільки ж ця монетка була продана. А, ну, що можна сказати? Що Колекціонування продовжується. Попри те, що в нас йде війна, люди, збирають монети, вони якось відволікаються, вони поповнюють свою колекцію, купують на віоліті. Посилання я залишу в описі, тому що ну, я сам навіть купив для себе деякі монетки, ви можете в минулому відео подивитись, Це ювілейні монети України до 2004 року. А а ось такі обігові монети також будуть цікаві, бо, ем, ну, по-перше, їх вже дуже-дуже важко знайти, та в такому чудовому стані вони будуть коштувати ще дорожче. А, і повертаючись до колекціонування, бачите ось такий набір, ось такий от у мене альбом колекціонер, я буду його заповнювати, напишіть, які монетки є у вас в колекції, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво, чи збираєте ви ювілейні монети, чи збираєте тільки обігові, і підписуйтесь на канал, пишіть теми для наступних відео, буду знімати, бувайте, друзі!